На засіданні Смілянського виконавчого комітету прийняли рішення щодо завершення опалювального сезону у кінці березня. Адже на вулиці встановилась тепла плюсова погода. Та й мешканці міста самі нарікають, що не хочуть платити зайві гроші за послуги, яка вже їм не потрібна, бо в квартирах і так комфортні умови. Завершуємо опалювальний період місяць Міла 1 квітня. Пунктом третім даного рішення для КП «Смілянського енерго» продовжуємо на двох котельнях, це номер 12 та 15, це котельники працюють на тертинам будівліпалива до 15-го квітня. Це об'єкти лікарня і одна школа. В зв'язку з погодними умовами, формозом поводних умов, середньодобової середньо середньо температурою. В зв'язку з тим, що у нас підписані ліміти на газопостачання на, на березень місяць, ми плануємо завершити все ж таки до 1 квітня, тобто 31-го буде останній День опалювану сезону, а зарплати соціальної сфери, зокрема наша міська лікарня, продовжуємо до 15 квітня, але якщо буде погода дозволяти, то раніше тоді завершимо опалювану сезон.